Антоніні Боброві – 72 роки. Жінка живе з двома онуками – 25-річним Іваном та 12-річною Марією у місті Степногірськ, що під постійними обстрілами окупантів. Покидати ріднодомівку довго не хотіли. Кажуть, що звикли до вибухів, але сьогодні врешті наважилися виїхати до Запоріжжя до родичів. Що робити, якщо я не хочу? Це час, це дно Ви вирішуєте свої питання. Так? Через півгоди ну, або Ви. питання у Запоріжжі, каже пані Антоніна, довго затримуватися не планують. Просвітницьку роботу з родинами зі Степногірська, які мають дітей, працівники поліції проводять вже втретє. Дехто погодився на евакуацію з правоохоронцями, хтось виїжджає самостійно, інші ще думають. Наша задача – безпека, охорона життя, здоров'я дітей, ну і підтримка родин. Ми тут будемо часто, пропонувати будемо проведення евакуації дітей, у безпечні місця. займаємося далі вами, вас ніхто не залишає без нагляду. Залишаємо наші мобільні телефончики. Якщо у вас є такі проблеми, ви в будь-який час до нас звертаєтесь, ми допомагаємо їх вирішувати. Діти будуть відпочивати, вони побачать річку, зелень, вони побачать життя. Це найголовніше. Життя у безпеці. Бражненко. Жителька Степногірська Світлана Бражненко виховує десятирічного сина Дмитра, а також опікується літніми батьками. Каже, покидати будинок поки не хоче. Не, мама, тато інваліди. Пока тут з батьками живу. Пока, пока тут. Там буде видно. Не ходять на костарях, я Бойова жінка. Мамочка день успіла працювати. Ось недавно прилетіло, але не зірвалося снаряд». «А що робота, коли починається обстріли? Десь ховаєтесь? В хаті сидимо. Тільки в хаті сидимо і все. Нікуди не біжу. Папа, мама, куди мої побіжати? Нікуди. В хаті». А ось Ірина Чумазова свою 14-річну доньку Аліну минулого тижня самостійно вивезла до родичів Новоолександрівку. 21 квітня планує туди ж відвезти ще двох своїх синів – 16-річного Максима і 8-річного Олексія. Вони взагалі не хочуть виїжджати. Я Іллю просила, щоб вони виїхали. А сама? Ні, поки не можу. мене бабушка лежача. Коли починається обстріл, де ховаєтесь, Що робите родиною? Сидим в хаті підвали кудись не спускаєтесь? Ні, в церкві у нас там підвал, там хлопці доділюють, ми будемо там. Правоохоронці евакуюють родини до Запоріжжя, а далі волонтери допомагають виїхати за бажанням до інших регіонів або за кордон. Нині в області створено дві евакуаційні групи у складі трьох працівників поліції, розповіла старша інспекторка ювенальної превенції Василівського управління поліції Наталя Шишкова. Організовані місця, де посіляються родини. Родини посіляються не тільки батьки, діти, дідусі, бабусі, також інші родини, які не мають діточок. Вони мають свої окремі кімнати. Одне, що можу сказати, що харчування надається. Да, безкоштовне житло, безкоштовне харчування, пакет документів, супровід як службою справ дітей, так і поліцейськими. Деякі люди вже живуть в цих місцях більше ніж півроку. Нині, каже Наталія Шишкова, в Степногірську залишається 26 родин з дітьми. За останні три дні три родини виїхали. З половиною вже провели бесіди та чекають на рішення. Маргарита Галіч, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.